السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد لشقة للبيع في شارع لبنان الرئيسي عمارة مدخل واثنين أسانسير شقة في الدور الاثناشر فوقينها ادوار مش آخر دور عمارة فيها اتنين أسانسير وفيها أمن وحارس آه بالنسبة لمساحة الشقة وخمسين متر لسه تشطيب جديد أول حاجة بنخش منها ده الريسبشن الأرضية معموله باركيه مسمار، في عندنا تراس كبير على الشارع، ميزة معمول شغل اضاءات جميل، بعد كده بنلاقي جزء يتعمل المطبخ الامريكان مع السفره. الشقه ميزتها ان هي بحري ملحوظه مهمه جدا والتشطيب زي ما حضراتكم ملاحظين لسه جديد مطبخ امريكان. مكان التلاجه توضيب بسم الله ما شاء الله وميزه ان الشقه مش مجروحه وفيو بانوراما بصراحه. بنرجع تاني لجزء الريسبشن. أول حاجة بتقابلنا على إيدنا لليمين لما نيجي عند طرق التوزيع من عند مدخل باب الشقة بنلاقي حواط موجودة هنا بره وبعد كده عندنا هنا كابينة شاور وعندنا هنا القعدة بعد كده نكمل تاني في طريقه التوزيع بنلاقي اول غرفه الغرف مساحتها حلوه تشطيب نظيف بعد كده بنلاقي باب بيفصل الجزء اللي بره الأوضة اللي بره اللي هي ممكن تتعامل ليفين خش نلاقي الغرفه الثانيه الغرفه الثانيه مصدر بحمامها غرفة جناح كبيرة طبعا احنا ملاحظين الكابينه الشاور وفي البانيو والقعده حمام لوحده اوضه بنلاقي بعد كده الدريسنج روم وموجود بلاكرات وبعد كده بنلاقي الغرفة نفسها ميزة الظهر بتاعنا مش مجروح برضو توضيب زي ما احنا ملاحظين بلقارات موجودة يعني مجادرة تركيب الفرش نطلع من الغرفة نرجع تاني فطرية التوزيع كل ده متبطن معمول شغل ديكوريشن بنلاقي الغرفة الثانية الغرفة الثانية ممكن حضرتكوا برضك نعملها غرفة مسطر، لان الحمام ده الوحيد اللي جنبها ممكن نيجي من هنا نقوم عاملين باب وبنفس نخليها غرفة مسطر، يبقى عندنا اثنين مسطر وعندنا غرفة تالتة مع حمام الضيوف وحمام الضيوف في كابينه شاور فنقدر نستخدمه أرجو لو الفيديو عجبكم تنسوش الإشتراك في القناة وتفعيل الجرس ولايك وشير على قد ما نقدر عشان نقدر نوصل عدد من الناس أتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته